Vsem brez sledi, v misli stavo, ki rad nežnosti, zeložnji mi, odšli, božaš me. Sanja drah letel bi s teboj. Ti objaveš me, k meni se, Hrach bi ti, da Z nadolžnimi, oč mi špi, božaš me, Noči